Pomočil me, pomočil, drobný dyšik, pomočil Pomočil me, pomočil, drobný dyšik, pomočil Pomočil me v šášine, pri tej švartnej cilčine Pomočil me v šášine, pri tej švartnej cilčine Zešiť smognol tamšie súť, mneši prajír dru smoknul tam vše súž mneší prajír ruhhé muž Mneší pra je slé a druhej muž to rána Mneší pra je slé a druhej muž to rána Ktoška moju milú oblapial Oblapiali mi ju šandare Na želenej ručke na trave, Oblapiali mi ju šandare Na želenej ručke na trave Počkardio bez toho jaja Menšenie veľike čuhaja Podľa mne veľike čuhaja, hoždle mnie wielkiego, oh ja ja dobre meno no nieśe, čuhaja. A martwi o oh ja, ja dobre meno no nieśe, čuhaja.